Thank you. मैजिक ना एक बीजो प्रयोग जो मार हाथ में रूमालूमा भले जूनो रूमाल नोट बहुत नोट हूँ जी रूमाल रा रूमाल चार चार सेवा जी से हाथ में आई जाए ये वरी ना उपर खालू रूम हमें आ गलास एक ग्लास में अँ राखूँ बीजो ग्लास बाजू में राबर हमें ये ग्लास ए दबाण आपी और हूँ एने ऊधु करीश तो ऊधु करूँ तो स्वाभाविक तो पड़ता नहीं कारण के नीचे हथियी है हमें जो हथेड़ी हटा ले तो बे ग्लास नीचे टका तक, पड़ी जैसे તો રૂમાલ અને પૂરું અને ગલાસ ચોટી જાય છે જે પ્રશ્ન છે આ ચોરસ ડબ્બી છે હવે આપણે કોઈ એક અન્ય વ્યક્તિને બોલાવી અને ઉપર કોઈ પણ એક આંકડો રાખવાનો પછી ડબલી બંધ કરી દેવાની અને રબડ ચડાવી દેવા એટલે उपर क्यों आँख है ये खबर नहीं पैक्यू दृष्टि हूं तमें कई देश के ऊपर क्यों आँख है तो अपने साहेब ने कही कि कोई पण एक आँख ऊपर राखवा त्या सुधी हूं पाड़ जो पाछड भरी जाऊँ ઓકે છે ડબી ની અંદર ઉપર આંક્યો છે બરાબર એ મને ખબર નથી સાહેબે મૂકો છે એ મને ખબર નથી પણ હું અકડમ બકળમબુ આપડા હું જોઈ દઉં છું કે ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો મનોરંજન સાથે જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત થતું હોત તો એમાં ફોટું શું છે અને સૌથી વધુમાં વધુ મજા આવતી હોય અને બુદ્ધિ તેજ થાય એના જેવો જ એક પ્રયોગ છે આ બે મિત્રો છે અને બરાબર પણ નાના નાના બાળકો ને તમે જોયું હશે કે ઘણી વખત બીટા ઘણી વખત ઈટા કર નાખે જરાક આનું કહ્યું તો બે એકબીજા ની ઈટા કરે तो, आपे हवे ना तो आप दोस्ती थोड़ी तो ईटा थे, थे, थे तो वो आती तो मित्रों आ, मित्रों पहले दी थी કરતા હોય લે આ દોસ્તા તો તે લેતી હતા પાછા દોસ્તા થઈ ગયા હવે આપણે જોઈ કે આ છે केसरी कलर नी लीला कलर थे, आ, दोस्ती बांधी तो आई रीते थे धाई से, तो ते रीते बना सको बराबर जय हिंद